Tak budu, budu rád vzpomínat na srandu, kterou jsem zažil s kamarády, a určitě i na nějaké profesory. Asi nejvíc na kamarády? Přesně tak, na ty kamarády, kteří jsou vlastně dotečka, nám zůstali. Tak z univerzity. Já jsem si myslím, že z univerzity už až tak moc ne, spíš ze středního. Tam samozřejmě byla velká zábava o hodinách a tak s kamarády. Na té univerzitě to už je spíš po těch přednáškách. A už, už se jako nescházíme. Už tam ty lidi moc neznám, takže... Ze studií mám pořád kamarády. Takže vzpomínám ráda na kamarády. Uh, tak určitě na výměný po Air <laughs> To <je> nejlepší zkušenost. nás. <laughs> a dál... <laughs> Ani nevím. <laughs> Asi na kamarády z, z hodin a na některé učitele vtipná. <laughs> Myslím, že budu ráda vzpomínat na své spolužáky, na to, jak jsme začínali na tý zdravce, protože tam, je ta, tam máme jako praxe v nemocnicích, tak jak nám to nejdřív nešlo, a pak už jak jsme se do toho nějak jako zařadili, do toho systému tý nemocnice. Pak budu ráda vzpomínat na, na to, jak, jak jsme byli v té škole s těma kamarádkama, hlavně na ty kamarády. I na ty učitele asi. na ten život, který nebyl tak komplikovaný, než jsi se chvíli zaměstnání. No. Tak.